Angelina, què t'ha semblat l'experiència de, de participar en el projecte SA com a docent? Bé, bueno, la veritat que ha estat una, una experiència molt interessant. Havia de venir la Carmen Cabellas, la meva cap, i al final m'he dit que vingués jo, i ha estat un esforç gran perquè no he fet docència d'aquest tipus abans, i... M'ha semblat que era un espai on havia molta energia molta energia i gent de, de molts llocs. No? Normalment fem formacions a gent nostres, a la gent de, de salut o de salut pública i trobar-te que has de donar una formació sobre temes de salut comunitària a la comunitat clar, és molt xulo no? i fa molta il·lusió. La